يا ابن الوزكا معانا انت وشوف لك حل مع الله ايوان سنة و بالله كده وبسنة اطفى عملنا اه احاك تكتابين ده هنا يا ابن الكلب يا ابن الكلب انت التاني لا لا لا. يعني لا لا لا لا يعني بس تضربني، يا لا لا لا لا لك كبت، كبت، كبت، كبت،